رب تعالیٰ پھر دیتا ہے ہم نے حضرت جی بڑی بڑی شراکت داریاں کی ہیں بڑی بڑی ہم نے بزنس میں پارٹنرشپ کی ہے لیکن کوئی نہیں پتا حضرت جی کسی کو نقصان ہوا کسی کو فائدہ ہوا لیکن یہاں پر تو فائدہ ہی فائدہ حضرت یہاں پر ہم صرف اس دنیا کی اور اس جہان کی سوچ رہے ہیں جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. کب مرضی ختم ہو جائے اس کے لیے ہم سب کچھ جوڑ رہے ہیں اور جہاں پر ہم نے رہنا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتے کہ ہم فی ہا ہمیشہ رہو گے اس میں نکالے نہیں جاؤ گے حضرت جی یہاں پر لوگ آتے ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر آنا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن مرنے والا انسان واپس نہیں آتا اور حضرت جی آپ کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا ہماری زندگی گزر رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے پتہ نہیں کتنا باقی رہ گئی ہے تو کیوں نہ جو ہم نے رمضان المبارک میں کام کیا تھا وہ ہم اب بھی کریں جو ہم نے سخاوت رمضان المبارک میں کی تھی وہ اب بھی کریں جو ہم نے اپنے دل کو شادہ کیے تھے رمضان میں وہ اب بھی کریں جن غربا کو ہم نے رمضان المبارک میں کفالت کی تھی ان کی اب بھی کریں جو غریب ہمیں رمضان میں نظر آئے وہ غریب اب بھی ہیں آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ان کی خدمت کریں ان کی مدد کریں حضرت جی بس وہ بات یہی ہے نا کہ جی حضرت اب نیکی بھی بڑی عجیب سی ہو گئی ہے اب کسی کو کہہ دیں کہ یار رب تعلیٰ کے نام پہ دیا کر تو وہ دیتا بھی بڑے حساب سے ہے اور ایسے دیتا ہے کہ پوری دنیا کو بتاتا ہے جیسے یہ دنیا کے لیے دے دیر ہے پہلے تھا کہ حضرت جی نیکی کر دریا میں ڈال نیکی کر بھول جا نیکی کر کھو میں ڈال نیکی کر اللہ کے نام سپرد کر دے سب کچھ لیکن اب ایسا نہیں ہے اب یہ ہے کہ حضرت جی نیکی کرو اور اس کو انٹرنیٹ پہ ڈالو حضرت جی ایک تھیلا ہے اور ادھر سے سو سو بندہ کھڑا ہو جی آج فلاں حضرت صاحب نے جی راشن تقسیم کرنا ہے یہ رمضان میں کتنا تماشے لگے ہیں کتنا غریب لوگوں کی عزت نفس کو مجرور کیا گیا یہ صدقہ نہیں ہے صدقہ تو وہ تھا کہ جو ایک ہاتھ سے دیا جاتا تھا اور دوسرے ہاتھ کو علم نہیں ہوتا تھا ام المومنین ایک دفعہ آقا کریم علیہ سلاط و نے فرمایا کہ رب کے راستے میں خرچ کرو تو آپ کے پاس کچھ دینار تھے آپ نے گنے گن کے تو دینے لگے تو پھر آقا کریم علیہ صلاط و السلام نے فرمایا کہ گن کیوں رہی ہے جب دینا ہی رب کے نام پہ ہے رب کے راستے میں پھر گن کے کیوں دیتی ہے پھر بے حساب دیں جیسے آپ گن کر دے رہی ہیں پھر رب تالا بھی اسی حساب سے دے گا اگر آپ بنا گنے بنا دیکھے ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں دوسرے کو پتہ نہیں ہے اس طرح اگر آپ دیں گے تو پھر ربطالہ بھی اسی طرح آپ کو دے گا تو میرے بھائیوں کوشش کریں کہ جیسے رمضان میں ہم نے غریبوں کا خیال رکھا اب بھی ان کا خیال رکھیں وہی سرون اعلیٰ انفسم ولو کا نبہم خساسم مومنین کی خصلت یہ ہے کہ اپنے اپنے اپنے اوپر اگر ان کو کوئی چیز ضرورت ہو حاجت ہو وہ پیچھے رکھ کے اپنے ساتھ والے غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں ان کو آگے رکھتے ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یہ مومن کی پہچان یہ مومن کا وطیرہ ہے یہ مومن کی نشانی ہے تو یہ کوشش کریے گا آپ کہ جیسے رمضان میں تھے غیر رمضان میں بھی ویسے رہنا ہے